Dure referi margini, o micu-artist, de doar 10 ani, s-a stins din via. Doliul de patie în familia ei artiste din Rovinar, intrat în com înainte de serebetori, din cauza unei encefalite acute. Ana Maria Gheorghiu avea numai 10 ani. Micuai era extrem de talentat, luase mai multe premii la concursuri și filmase primul videoclip cu o televiziune locală. Ana Maria Gheorghiuai a început să se simtă înainte de cerebetori, iar perii au dus-o la medicul de familie care i-a prescris un tratament pentru viroz respiratorie, potrivit pandurul. Perinii au dus-o și au dat tratamentul prescris de medicul de familie numai ce, micul Ana Maria s-a simit din ce în ce mai rău. Pe 2 aprilie, Perinii au dus-o pe feti la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Rovinari. De acolo. Ana Maria Gheorghiuai a fost transferat la sechea de pediatrie a Spitalului Judean de Urgen din Târgușiu. Era confuz. <fie> au chemat infecționistul, au chemat neurologul. A fost dus pe ATI, a făcut convulsii tonicoclonice, cu febră 39, i după aceea s-a stabilit să fie transferat la București, la Marie Curie. Am îneles ce, deocamdată, starea este staionar. Este tot în com, dar foarte multe nu timp. A fost o suspiciune de encefalit, cu lichid clar. Ulterior s-a stabilit ce este o encefalit acut, a precizat joi pentru Pandurul Aeropunct, doctor. Larisa Panduru, medic în cadrul direcției de sănătate public DSP Gorj. Micu a fost transferat la Spitalul Marie Curie din București, unde s-a stins din Via Sunte.